Como nos cambiou a vida dende que somos youtubeiras? Unha vez unha vez Pois a vida cambiou nos cambiou moitísimo <risos> O... <Blandorrio, non? risos> ahora sí, porque desde domingo fina Pero é isto que nos halla? Un salto a fama supergrande Xovero nos unha chea de ofertas de traballo Carme, Emma e Raquel está en Nueva York Enseñando aos Yanquis a facer caldo ao jallejo Benvidos e benvidas Pues, a corazón de o sea, chorrasco A corazón de chorrasco y joder Sí, ¿tienes de qué? A comida sí, es. Pero esto es otro, ¿no? Bueno, pues vale, si no crees un... Vale, vale. repetimos Carmen Amalajeña, miña Amalajeña Non é un Pois deixou de youtubeiros se está ao seu rollo Porque o da comida jalleja non lle acabou de aquel Mi Rocío está traballando en Portugal En Oporto probando bacallau e outras coixas Fíjado, fíjado, fíjado. Probao, fíjalo, Si era parecido, fíjado, Pero fíjado Non, non vale, vale, non vale Que sientes, non que espois Está rico a textura justamente Pero ainda llevarlo por fosersi ah, Eres carnívoro, acabaste de comer con razón cruz ah, <risas> carnívoro Eu estou trabalhando aqui en Ribeira porque a terra tira moitísimo eu Estou aquí continuando que a carreira de Youtube era solitario Está mal que eu dixe, eh? Pero aquí a xente quererme moitísimo Non podo salir á rua sen que me pidaban autógrafos A ver que traemos? en doble cara blanco-negro. Dáis vergonza admitirlo na cámara. Laura, recollo que deixaste atrás. Que? Un premio? Laura, a merda que deixaste atrás. Ah, bueno, espera, que só vou dicir unha cousa. Pois iso, que se sodes youtubeiras e youtubeiros, animadevos a participar. Tedes desde o 1 de dezembro hasta o 15 de marzo para presentar presentaros vossos vídeos e toda a info na web. youtubeiras.gal Picos de churrasco.